Brukeropplevelsen du får på nettsider er tett knyttet til hvordan strukturen har vært planlagt for sidene. Og det finnes rekke vanlige måter å strukturere nettsteder og organisere innhold på. Disse vanlige måtene å gjøre det på kaller vi for konventioner for strukturering. Dette nettstedet tilhører en liten tekstilfabrikk som utvikler og produserer møbeltekstiler. Nettstedet er lite og presenterer bedriften og produktene de lager. Det er vanlig at nettsider har en hierarkisk placering i forhold til hverandre. Hierarkisk betyr at noen nettsider er overordnet og eller viktigere enn andre. Dette nettstedet følger konvensjoner for hvordan man bygger upp et nettsted hierarkisk. Det har en forside som er øverst i hierarkiet og fire titler i hovedmenyen. På to av titlene finner vi undermenyer. Innholdet her er i samsvar med det enkelte menypunktet. Legg merke til følgende. Rekkefølgen på menyvalgene er ikke tilfeldig, nyhetene kommer først, så kommer en knapp med kollektioner og så om oss og til slutt kontakter oss. Det vanlige er at nyheter kommer tidlig i rekken, og at kontakt oss kommer til slutt. Det som blir plassert lengst til venstre er viktigere enn det som kommer mot høyre. Dette fordi vi i vår kultur leser fra venstre mot høyre. For tekstilfabrikken er det viktig at produktene de lager kommer tidlig i rekka. Her får de andre plass. Og om du har vært oppmerksom, har du allerede oppdaget at bilder av produktene har lagt in på hjemsiden. Dette nettstedet ger boktips til ungdom. I dette eksempelet kan det være verdt å merke at det ligger en blogg til venstre i menyen. Bloggen er en side som jevnlig får nye innlegg, og siden fungerer derfor på samme måte som nyheter i forrige eksempel. Etter bloggen er det forumet som har høyest prioritet. Ubok viser med det at de syns det er viktig at medlemmene kan komme med tips og spørsmål til hverandre. Bøker og forfattere er de to neste menyvalgene som er prioritert. Ved første øyekast kan det se ut som det bare er to nivåer i hierarkiet på denne nettsiden, for det er ingen rullegardiner i menylinja. Men ser du litt nærmere etter, er det et nivå tre under både bøker og forfattere, du kan klicka på lista och få fram detaljerna på en egen sida detta är också en mycket brukt konvention i strukturering av nettsidor det vanliga för organisering av ett innehåll på en nettsida är att logo och menylinje kommer överst och vidare ett huvudinnehåll med bilder och text och till slut en linje nederst på siden med kontaktinformation koppling till sociala medier og eller info om vem som har lagt nettsidan Ofte skal innholdet på nettsiden också kunne fungere både på en datamaskin, et nettbrett og en mobil. Forsiden til Innvik Selgren presenterer kun bedriftsnavn og bilder og en linje med kontaktinfo og sosiale medier helt nederst. Forsiden er enkel, men siden er lenger ned i hierarkiet har flere komponenter. Under kollektioner finner vi en rutenettvisning av tekstiltyper innenfor en kolleksjon. Her får du også et underordnet menyvalg, ull, lin eller vaskbar, som gir mulighet for visning av et bestemt utvalgstoffer. Trykker du videre på en av tekstilene, får du detaljert information om tekstiltypen og et utvalg av ulike farger og mønstre. Det finns ulike løsninger for placering av tekst og bilder i nettsiden på underliggende nivåer. På nettsiden til ubok.no finner du hovedinnholdet på venstre side. Den får 2 tredeler av plassen, mens den siste tredelen til høyre viser arkivinnhold, eller det mest leste innholdet, avhengig av hva menufanen handler om. Det viktigste stoffet får størst plass. For eksempel, på den neste siste fanen finner vi trailere fra filmer. Merk deg at filmene får god plass på siden, og det lite tekst. Det understreker prioriteringen av trailerne på nettsiden.